Δεν ξέρω πως βρέθηκα εδώ. Ξύπνησα μια μέρα και είδα όλα αυτά γύρω μου. Είδα εκατοντάδε παράθυρα, πόρτες ερμητικά κλειστές. Σπίτια που έχουν καταπιεί ανθρώπους. Ανθρώπους σαν και εμένα και σένα που κάθονται στο μπαλκόνι τους, στο σαλόνι τους, μαγειρεύουν στην κουζίνα τους, και κρύβονται στη βαθιά ησυχία του χώρου τους. Πότε γίνανε όλα αυτά. Ανθρωπόμορφες σκιέ που αποφεύγουν το βλέμμα του άλλου. Αυτού που θα τους κάνει να νιώσουν τροπή. Την τροπή που δεν θέλουν. Την τροπή που θα τους θυμίσει το ανθρώπινο μέρος του εαυτού τους καλά ξεχασμένος στον πάτο της συνείδησής τους. Σήμερα σηκώθηκα νωρίς. Η ησυχία της γειτονιάς με ξαναφέρνει στην πραγματικότητα που αντικρίζω. Κάποιος άφησε όλη νύχτα ανοιχτή τη τηλεόρασή του. Κάποιος βγήκε στο μπαλκόνι και άπλωσε ένα κάκι του, Κάποιος καπνίζει εκτό πιτυού. Και κάποιος άνοιξε μια πόρτα. Βγήκα να αγοράσω τσιγάρα, γάλα και δημητριακά. Συνάντησα τον αέρα. μέγα δημιουργός. Κουνάει τα κλαδιά των δέντρων ακατάπαυστα. Να, τώρα λες τα σπάσει; Και εκεί που νομίζεις ότι αυτό είναι το όριο, το όριο ξεπερνιέται. <Κι> Και μετά ήρθε η άνοιξη. Μια άνοιξη σιωπηλή αυτή τη φορά. Φόρεσε το πολύχρωμο φόρεμά της και με περιμένει στη γωνία να πάμε ραντεβού. <laughs> Δεν πήγα ποτέ. Την παρακολουθούσα από μακριά να χαίρεται, να ανθίζει, να κομπανιέται, αναμετρώντας τις δυνάμεις της με τον αέρα. Την έβλεπα και γελούσα κρυφά. Ερήμην μου ζω, Και αυτοί οι άλλοι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχω, όμως εγώ αναπνέω, αναπνέω τις μέρες που κάνει κρύο, τις ώρες που τα πουλιά ζευγαρώνουν, όταν η πλάση κοιμάται, τις στιγμές που η πόλη ξυπνάει. Δεν ξέρω πως βρέθηκα εδώ. Αναζητώ απαντήσεις στα όνειρά μου. Παίζω και γελώ όταν κοιμάμαι. Εκεί που δεν υπάρχει χρόνος. Εκεί που ζουν οι μνήμες, οι γνώσεις, οι ιδέες. αθάνατες, ανέκυχτες, ζωντανές. for okay. the Αύριο θα ξυπνήσω πάλι Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα